Це інфекційне відділення Чортківської міської лікарні. Завідувач цього відділення Ігор Шкварок каже, зараз тут лікують 17 людей з підтвердженим коронавірусом. У двох із них діагностували штам Дельта. Одна в крайній точкому стані, вона знаходиться на штучній вентиляції легень. Також у нас знаходиться хвора, яка вакцинована два рази астразенекою і лікує на даний час коронавірусною інфекцією. Хочу сказати, що коронавірусна інфекція, яка в вірус, вона протікає, думаю, що трохи тяжче, як звичайний коронавірус, але вона більш заразна. Ця хвора, яка у нас вакцинована два рази астроззенекою, в неї перебіг хвороби середньої важкості. Я думаю, що все буде добре. Лікування коронавірусної інфекції згідно протоколу, який затверджує Немоз. Щось особливого на Дельта вірус на даний час немає. Виконувачка обов'язків директорки обласного лабораторного центру контролю хвороб Оксана Чайчук каже, оскільки штам дельта найбільш поширений в області, надалі визначатимуть тільки, чи є в людини коронавірус. Вважаємо за, не, за непотрібність далі проводити такі тонкі дослідження, які штам. Тому що ми бачимо, що на 80% вже в області функціонує штам дельта, тому для того, щоб далі проводити ці дослідження, які дороговартісті, немає потреби. Нагадаю, наразі на Тернопільщині підтвердили 52 випадки зараження штамом Дельта. З цих людей 10 лікувалися в лікарні, 8 вже виписали, розповіла Оксана Чайчук. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.